Preedintele Raiffeisen să trage un semnal de alarmă, o nouă criză va veni. O nouă criză este posibil să vină, dar riscul pentru România este să nu o perceap ca pe o oportunitate, a declarat Joi Steven Van Groningen, presubliniere din te I o a lui Face în Bank, la ediția a șaptea a evenimentului romanian Business Leaders Summit. Cred ce o criză va veni sub liniere. o criză este sublinierea o oportunitate. Cred ce riscul cel mai mare este ca România să nu se uite la o criză ca la o oportunitate, având oportunitatea să fac un salt înainte să ajung la un mediu european, să se apropie de un mediu european, a spus Steven Van Groningen, întrebat despre eventualitatea unei noi crize. Acesta a precizat ce în europene există. Consiliul economic sublinierei social sublinierei prin lege o astfel de organizație particip în procesul de dezbatere sublinierei cel legislativ, dar în România această instituție nu funcționează tot atât de bine. De asemenea, acesta a afirmat că nici structurile patronale nu funcționează în mod adecvat, sublinierea eficientă. De asemenea, în opinia lui Cristian Popa, fost vicepresubliniere subliniere dinte al Europene de Investiții, cel mai plauzibil scenariu al unei noi crize este o corecție brutală, fie pornit din datoriile substanțiale care există acum, fie din supraevaluarea precurilor pentru capitaluri. Potrivit sursei citate, această criză ar putea avea drept consecință aversiune la risc, incluzând toate cerile emergente, printre care sublinierea România, care poate să fie lovit într-o mesură mai mic sau mai mare. Efectul în România depinde de reziliența construit până în acel moment, printr-o combinație de depreciere care poate fi contracarat în mare parte de Banca Centrală, simultan cu o resubliniere terea costului capitalului, atât pentru stat cât liniere-i pentru afacerile private, a spus Popa. Cristian Popa a adugat că România este o car în care necesarul brut de financare la nivel anual este de nouă din PIB, iar în momentul în care aversiunea de risc crește subliniere te major capacitatea de a împrumuta la costuri pe care le pot suporta bugetul statului sublinierei firmele devine mult mai limitat.